Yo soy Tony Ponce y soy nadador paralímpico. Des de petit tinc una discapacitat, s'anomena per aparèixer espàstica bilateral, i això m'afecta principalment a les cames. Per aparèixer espàstica és bàsicament una, una malaltia que es, es veu focalitzada sobretot al nivell de les cames. Les dificultats que em comporta aquesta discapacitat és sobretot a l'hora de caminar. No? Em costa caminar per llocs difícils un em pot accedir i és això, em dificulta molt el que és la marxa. La paraparència realment és de naixement, des de petit l'ha tingut, no, no sé el que és mentre comentes caminar bé, o sigui és una discapacitat que la tindré de patir i anar creixent amb ella. Mons pares vèiem que, veien que no, no caminava, que ja era l'època en què un nen petit tenia, tenia que començar a caminar, a posar-se dret, i veia que no, que, que no ho feia. No? Llavors es van sobtar i van començar a anar a metges, a fer-me proves. Eh, el que no sabíem era el per què. No? Eh, I justament, farà, al voltant d'un any, vam anar bueno, a Belvitge i amb un estudi genètic van saber el perquè. I bàsicament és que un gen que tinc està, està mutat i és el que em provoca aquesta discapacitat. La paraparècia espàstica és una mutació genètica d'una proteïna del sistema nerviós que llavors dona una degeneració en la mèdula espinal. Aquesta degeneració a la mèdula espinal origina una disfunció en els nervis de les extremitats que es manifesta en coordinació amb disfunció i amb un acortament de la musculatura de les cames. El cos reacciona d això, doncs, amb una espasticitat, és dir, que és amb una contractura o un escurçament de la musculatura de les cames que provoquen una alteració en la marxa i en el moviment de la, dels muscles de la cadera. Ho he viscut com bueno, una altra cosa més. No? Hi ha èpoques en què sí que és més complicat, que millor bueno, li dones més importància de la que té, però realment, en una valoració general, no he tingut cap problema en aquest sentit. No? He sigut un mes dins de la meva colla d'amics, un mes, lògicament, dins de la meva família, un entorn familiar, i no, no m'ha no prohibit de moltes coses. Realment, tot, quasi tot el que m'he plantejat ho he fet. No? Yo creo que un poco sobre etapas, cuando era pequeño y demás, creo que no tuvo ningún problema, creo que le estaba muy adaptado en su entorno, en su casa lo han tratado siempre como uno más, pues eso, vas en bici, vas en bici, te caes, te levantas. Es que no sé si mai he sigut conscient que el Toni ha tingut algún tipo de minusvalía, porque yo siempre lo he visto como yo, porque prácticamente hemos hecho las mismas cosas, no. Hay muy pocas cosas que el Toni ha tenido que hacer de una manera diferente a mí. És un nano que a mi 12 anys m'ha dit sempre unes paraules que m'han educat a mi com a professional m'han fet créixer a mi com a persona. Que un nano amb una deficiència així amb 12 anys tinc la capacitat de dir-te em trobo un problema gran, que és que molts dels meus més pròxims, molts que m'estimen molt a nivell de família pròxima, vull dir, veig que tenen més problemes ells amb acceptar el, el meu problema el, meu, el, meu, el meu problema físic, que no pas jo mateix, que em sento molt bé, no em sento diferent, accepto totalment com soc, tinc el meu problema físic, i com una persona normal. I jo, les coses que m'he plantejat, si he d'anar a un lloc i una persona normal tarda cinc minuts i jo tardo deu, doncs pues jo tardo deu, m'és igual, però jo arribaré. La aquesta de participar a uns Jocs realment va sorgir veient els Jocs Paralímpics de Londres. No? Jo no, fins al dia aquell el dia clau que li dic jo, jo no em plantejava tornar a nadar ni molt menys. Vaig veure els Jocs Paralímpics de Londres, on vaig veure gent amb discapacitat, alguns més lleuger, uns altres més, més, més important, no? i hi havia gent que tenia una discapacitat semblant a la meva, i veia nois amb una cara de felicitat i amb unes ganes de competir molt bèsties, Y fue un momento muy claro, no? al eh, tema de, de bueno, pues no probarlo, no? porque era una cosa que me agradaba, la natación siempre ha estado vinculada a mí y quería probar este mundo. Entonces, ese momento fue un momento de decir, lo probo. No? Cuando él me comentó que en principio quería ponerse a nadar y me dijo a ver si llego a, unos, a los Juegos de Río, ¿no? él estaba en el sofá, él fumaba y era una bola andante. Y yo lo vi como algo pues casi imposible. Además él había intentado muchas veces de apuntarse a gimnasio, de perder peso y enseguida lo dejaba. A él la natación le ha gustado de siempre y además pues el ver que se le da bien, que puede hacer cosas importantes, le ha dado un plus de motivación brutal. Realmente el Toni va a hacer un cambio de un día para el otro. Va a ser un propósito que se va a posar entre cella y sella y la vida que duía enrere la va a dejar y va a, a lluitar por seus somnis y realmente lo está conseguiendo. Home, eh, a mi la família en aquest procés de la natació, en aquesta etapa, ha sigut, per no dir la, la, la, la part més important, eh, això ha sigut molt clau. No? He estat al seu costat sempre que he pogut, l'he anat a veure a moltes competicions i entre tots a casa l'hem intentat animar, fins i tot en moments que, que ha pogut tenir més baixos, que no ha aconseguit un resultat que el millor s'havia proposat. Si puc acompañarle, agafo y la acompaño. Allá donde vaya él a nadar, yo agafo y la acompaño y siempre estoy allá al Costa seu. Si las clases se ponen difíciles, pues no, pues no te preocupes, ya lo haremos como sea. Tú tira para adelante porque además es una situación que siempre hemos pensado que era o ahora o nunca de l'ajuda que he tingut a nivell familiar, sobretot de la meva dona, mon pare i meva me, me germana. Una de les persones sí que, per desgràcia, no està amb nosaltres i ha sigut molt clau en aquest món, ha sigut la meva mare. La meva mare, per desgràcia, va morir d'un càncer i ella és la que, amb la seva última conversa que vaig tenir i sort que la vaig tenir amb ella abans de, de que Morís eh, em va donar una mentalitat diferent de la vida, no? de dir si t'agrada una cosa l'has de lluitar i això sempre m'ho quedaré dins i, i sempre cada cop que em tiro i ho entreno i estic dia a dia al món de l'aigua sempre ho recordo i sé que sempre m'està apretant i, i empujant-me endavant no? i un gest que tinc sempre és que abans de, de tirar-me a l'aigua sempre em toco el, el tatuatge que tinc que és el nom de mi mare no? per dir bueno anem a, anem a por ello. No? una persona amb una entrega personal amb tots els seus objectius, on té unes il·lusions com dir, ho faig per la, per la mare, ho faig per la mama, i a partir d'aquí tens una energia interior que unes persones normals no sabíem treure. Sí. Doncs són gent que té una capacitat de treball que una persona normal no treuria, perquè personalment té aquest, té aquest caràcter, o perquè allò per, no que diem ho faig per mi, ho faig pels meus, i ho faig per la mama, que sé com està mirant, i que sé que un objectiu que amb ella la farà feliç i l'omplirà. No? vol tenir puc conèixer a l'edat de 6-7 anys. Una mica a través de l'amistat els seus pares, els seus pares tenien el típic supermercat de barri de barri petit de Vilafranca i el tenia justament davant de casa. I d'amistat amb ells vaig conèixer el Toni però una necessitat física, em van vindre venir a trobar per tindir-li una atenció amb ell. Dint de l'aigua no tenim gravetat, dintre de l'aigua no estropes, em baixa molt d'equilatge, no ensíssim una facilitat de mobilitat que fora exterior no tenen. Quan estic a l'aigua em noto molt més lleuger, em noto més, amb una mobilitat millor sobretot a les cames, com sempre di que eh... El tema de, de l'aigua, quan una persona està dins, en el meu cas, eh, la discapacitat de les cames passa un segon pla, totalment. No? Jo em noto, que em noto molt a gust nedant, molt llarg, molt, molt, molt bé, diguéssim. El, el principal, que és quan vaig entrar o vaig tocar el primer, un, el primer cop una piscina, va ser als sis anys, eh, la finalitat era totalment terapèutica, no? i vaig deixar-ho al voltant dels... 13, 14 anys perquè ja no, no estava motivat i prioritzava altres coses com el tema de, bueno, dels amics, el tema d'estudiar, de, de, que havia d'anar a un altre col·legi, després anar a Barcelona a estudiar a la carrera. Eh, després, un cop vaig acabar la carrera de fisioterapeuta, vaig, vaig tindre la sort de poder entrar aquí als serveis mèdics a Penedès amb, a, amb el doctor Panyella i em va donar un, un lloc de treball on on vaig començar a treballar com a aicio. Jo crec que totes les, totes les persones tenim que mirar de retornar a la societat o que la societat de donant. I no? Llavors és un tema d'equilibris, de cooperació, de solidaritat. és una iniciativa que va agafar ell en el seu moment i que sempre doncs, l'hem recolzat. Hol. Què tal? Com ho tenim aquesta tarda? A veure, a aquesta tarda tenim a les set, la Maria, el senyor Maria, Mare. a dos quarts de vuit en Joan, sí. i a les vuit tenim el senyor Ramon. A les vuit? Sí. Jo a les vuit no puc, ah. he de Vaig entrar dins de, de, de, del CAR amb una beca que em van concedir la Federació Catalana. Eh, jo me'n recordo que, que anava a entrenar al matí ben d'hora, Després feia el gimnàs, acabava a les 12 i mitja, venia cap a Vilafranca, anava a dinar ràpid, a les dues entrava fins a les 9. I això era ca cada dia. Llavors, jo me'n recordo que era una etapa que anava molt cansat, que eren moltes hores que no parava amunt i avall, i clar, hi havies de rendir tant a l'aigua com al centre, no? Perquè també tenia les teves demandes, lògicament els teus pacients, la quantitat de feina la tenies que fer i bé. I me'n recordo que era una etapa dura. Bueno, jo crec que en el sentit la gent que no té discapacitat los esportistas pues lo tienen más fácil en el tema económico, ¿no? en el tema de becas, en el tema de ayudas. El poder tener una beca y poder vivir de esto es complicado. Y solo si los pocos que lo hacen son los que son medallistas o algo así. Si no, realmente no tienes muchas ayudas. Vamos seguint aquí. A ver, estamos nombrando. Yo no he estado entrenando allà a cada punt de Estem atrenant per mirar de cara, cara als xocs. Doncs ara el que faig és agafar... bueno, agafem el cotxe i anirem cap, a, cap al Car, entrenar. entrenar. Doncs porto al voltant ja de 3 anys fent aquest, aquest recorregut cada dia. Bé, jo anava a començar Campionats de Catalunya i quan vaig començar a votar Campionats de Catalunya, doncs vaig fer dos o tres proves, justament em van anar molt bé, començar a baixar temps i... i a part, vaig fer 3 rècords d'Espanya aquella mateixa tarda i llavors, esclar, el, el meu entrenador m'ho comentava que, que es va sorprendre i va dir, bueno, qui és aquest nano que s'està fent tres rècords d'Espanya en una tarda. Toni, bueno, el n'hem detectat que va bueno, anar d'anar amb les lligues catalanes, després va pujar un pèl de nivell i anava al campionat d'Espanya, llavors el n'hem convocat aquí en la tecnificació també, que feia unes jornades aquí en el Carta Sant Cugat i vam detectar que, bueno, que era un, un nadó amb, amb actitud i, i talent, i, i anem a apostar per ell. A, a L'entrar al CAR va ser un moment importantíssim per, per la meva trajectòria. No? Eh, L'entrenar al CAR, per mi, és el millor lloc on jo puc estar entrenant. Eh, és unes instal·lacions perfectes per fer el teu màxim rendiment. I en aquell moment que el Jaume Mercè va donar l'opció d'entrar abacat dins del CAR va ser important en aquest sentit com a instal·lacions i preparació i a part una extra motivació no? perquè està entrenant amb l'elit a nivell nacional de la natació paralímpica. Bueno, jo crec que el Toni és un esportista molt constant, sempre, pues donar el 100% en, pues, en todos los ámbitos, ¿no? en cada entreno donar lo mejor de él y yo creo que eso es lo que te hace mejorar ¿no? y yo creo que eso es lo que el Toni le ha hecho llegar hasta donde ha llegado. La constancia y la superación que, que ha tenido, ¿no? el, el decir voy a dedicarme a esto y bueno, él ha sacrificado ciertas cosas y bueno, el tío se, se lo curra, se esfuerza y bueno, aquí ha tenido su recompensa. Hi ha sessions molt dures, molt de patiment, molt d'entrenament de... Mm, parlar malament, no? de cagar-te i dir, hòstia, quin entrenament m'està fotent, o, o vull acabar allà perquè no, no aguanto, però sabem que aquests entrenaments, on pateixes més, són els que després et donen els resultats. Si no, no els faríem. Al matí comencem fent cardio d'hora, eh, un cop fem tres quarts d'hora de cardio ens nem a l'aigua i escalfem una mica fora amb el Therabank, que nosaltres hem d'escalfar molt bé el tema dels ombros perquè no ens lesionem, que és on hi ha més risc de lesions. Eh, després fem l entrenament del matí de l'aigua, eh, acabem a mig matí, eh, descansem, dinem tranquil·lament i a la tarda sempre eh, fem primer gimnàs on treballem diferents, diferents exercicis, però tots enfocats a, a l'aigua, no només aixecar pes, sinó anem a treballar uns exercicis específics i després l'entrenament d'aigua, justament acabar el sec que diem nosaltres del gimnàs, ens tirem a l'aigua i fem l'entrenament. El actiu és intentar fer les meves millors marques de totes les flores que em tiri. Estem treballant molt dur i sé que, que pot passar això perquè ho estem treballant, no, no és una cosa molt difícil en el sentit d'impossible. No? Sí que serà difícil perquè has d'estar molt fi i has d'anar-ho molt bé, però anem a buscar això, anem a buscar els meus millors registres en les diferents flores que em tiris i sé que si fem això, estaré, obtindrem molts bons resultats. Estic preparat d'anar als jocs. Realment ara començo a veure ja que s'acosten. Eh, és una cosa molt important, eh, on, on ho vull fer molt bé, eh, però amb mentalitat i ganes ja em bec bastant preparat. hará bien, porque solo con el hecho de ir ya es un campeón, vaya. Pero si no, si los nervios no le juegan una mala pasada, yo creo que lo hará muy bien. Está entrenado y está preparado para ello. Yo el veig bien preparado. De ganas ante té y creo que esta es la clau. Y la fuerza de voluntad y la valentía que tiene para conseguir todo el que se propone. No acostumo mai mirar enrere perquè no crec que ara sigui important, però realment quan ho fas veus que has aconseguit moltíssimes coses en poc temps. Moltes coses que has passat per sobre de molts nadadors que estan lluitant per fer mínimes d'Espanya, que estan lluitant per fer mínimes de campionats internacionals i que tu en tres anys has saltat a dalt. Realment em sento una persona molt, molt privilegiada en el sentit de que, bueno, eh, han sortit les coses molt bé. No, no em puc caixar, la veritat. No és per demostrar a ningú ni ser millor ni pitjor, no. És una cosa que volia fer per mi. És a dir, anem a plantejar un repte molt important que és participar en uns jocs, aviam com reacciono jo, eh, com reacciono jo i com ho puc plantejar per, per dia de mar, si tinc altres reptes importants, saber-los lluitar. A m'agradaria que, que sí, m'agradaria que conegués més la gent, sobretot a l'entorn d'aquí, del poble, no? O sigui, una persona que que ha aconseguit un gran objectiu, que és participar en els Paralímpics d'aquí Vilafranca, primer de la història, que, bueno, que sigui conegut. Però també, a part d'això, també m'interessa pues, a, a gent, ja no siguin al món de l'esport, en el món, de, en el món de, de la feina mateix, el món seu de dia a dia, de les seves circumstàncies, veure que, que, que, que s'ha de lluitar per les coses que un vol i, i que si un lluita i té ganes i de, de tirar endavant, se puede conseguir sus objetivos, no, no se ha de tirar la tovallola. Yo quiero que a él se le reconozca el trabajo que está haciendo, que quiero que la gente sepa que no, es, no está haciendo nada fácil, que faltan apoyos, no a él, sino al mundo paralímpico en general, que no se le reconoce lo suficiente, y mientras más difusión se haga en los medios, pues más lejos llegará a todo esto. A mí me agradaría que arribés a gente de, de Vilafranca, que coneguin quién es el Toni y dónde está llegando. I també en el fons m'agradaria que arribés a, a famílies, pares o, o fins i tot persones que tenen també qualsevol altre tipus de minusvalia, que potser no ho estan passant tan bé, que els està constant tirant davant, que, que, que es veuen molts obstacles davant, els hi faria arribar el missatge que el Toni també fa arribar moltes vegades, no? que si tu vols, pots aconseguir-ho. Aquí a la Franca vaig conèixer un, un, un pacient treballant als serveis mèdics que un, familiar, un amic seu tenia un, un nen que tenia aquesta discapacitat. No? I em deia que, bueno, que no, no, estava, no era un nen feliç, no era un nen amb ganes de, de viure, de lluitar... I, i, bueno, eh... I llavors em van demanar si, si podia parlar amb ell. I dic, bueno, jo puc parlar amb qui vulguis. Jo us puc donar la meva experiència i si em vol escoltar, jo encantat, no? I llavors, bueno, una persona que diu, no, és que jo tinc aquesta discapacitat, no podré fer això, no podré fer l'altre... Jo el vaig dir, mira, ell primer el dia que em va veure ja em va mirar amb una cara dient, bueno, que camina com jo, no? I, I està treballant, i està treballant d'afició. I, i, I quan li vaig dir que porto una moto, també es va quedar impressionat Diu, hosti, jo també m'agraden molt les motos i, i sempre penso que no podré. I, I jo li deia, diu, tu fes el que, que vulguis. Les ganes guanya sempre, o sigui, les ganes de fer una cosa passa a fer la discapacitat menor. Jo El meu consell que li donaria a una persona que té una discapacitat com semblava la meva, una para paraparècia, és que disfruti. És, és, és fàcil dir-ho, eh? és fàcil dir, disfruta de la vida i fes el que vulguis, perquè molts cops vols fer el que vols i per desgràcia la societat no et deixa, no? Eh, però dins de del que pugui, que disfruti, que si té objectius o té ganes de fer les coses, que les faci, que lluiti per elles, que no, que no provi una vegada i un cop ja la primera no pugui, ho deixi córrer, no, no. Si s'ha de provar tres cops, quatre, cinc, deu, els que facin falta, que, que es provi, no?